السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم قناه سوفي شانيل اليوم ان شاء الله فيديو جديد غادي نشارك معكم واحد البريوش ديال الفخوماج اولا واحد الفطائر اللي كايجيو ساهلين مقادير بسيطه نتمنى انه يعجبكم الفيديو ونمشيوا مباشره للمقادير والطريقه ديال التحضير بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو هنايا غادي نحتاجو الخميره ديال العجين الا كان عندك هاد النوعيه تستعملي 20 غرام اولا نصف العلبه ولكن كان عندك هاد النوعيه ديال الحبوب اولا الجافه كاستعملي واحد لاكويير كبيره ملعقه كبيره نتاع الخميره غادي نبداو بالخميره اللي غادي نوضعوها في واحد الاناء نزيدو عليها واحد لو ساشي نتاع الفاني وغادي نضيف لها كذلك السكر حبيبات ما بين ثلاثة ديال المعالق حتى 4 ديال المعالق ديال السكر نضيف كذلك واحد الكاس ديال العنبه ديال 200 مللتر نتاع الماء ديال الدافئ وكنخلطوا الخليط جيدا على هالطريقة بعد ما خلطنا الخليط جيداً نضيف واحد الكاس ديال العنبة مئة 150 جرام ديال الدقيق الأبيض نستعملو نفس الكاس اللي باش نعبرو به كاع المقادير و جيداً الخليط كيف ما كتشوفوا. هنا كنخليو الخليط ديالنا يرتاح حتى كيتضاعف لنا الحجم ديالو تقريبا غادي ياخذ لنا واحد 30 دقيقه باش انه غادي يخمر لنا كان هذا هو الخليط بعد ما فات 30 دقيقه غادي نضيفو نص الكاس ديال الزيت كاس العنبه اولا 100 ملل ديال الزيت كذلك 100 ملل نتاع عصير البرتقال نفس الكاس اللي عبرناه اولا نعبره بالميزان كنستعملو واحد لياخور طبيعي بلا سكر ومكن نخلطه جيدا هنا تستعملو كذلك في بلو بلاست الياغورت الطبيعي كيكونت هذا زوين وكتكون نتيجة ديالو رائعة هذي نضيف اول كأس منتع الدقيق واحد الساشي ديال الخميرة ديال الحلوة ما يعادل 11 جرام كيفما قد لكم الكؤوس كتستعملو كيما اما كأس العنبه اولا اي كأس عندكم ولكن كيبقى الكأس نفسه اللي كتصديرو به كاع المقادير كنضيفو تاني كأس منتع الدقيق كذلك نزيد ثالث كأس نتعى الدقيق وكنبقوا نخلطه هنا غادي نضيفوه كذلك رابع كأس اما بالنسبة للكأس الخامس حاولو انكم تضيفوه بالتدريج حتى كتحصلو على واحد اللابات اللي كتكون رطبة وفي نفس الوقت مجموعة هنا بالنسبة للكأس الخامس كان كنبقالي منو غير هاد الربع أولا القليل من الدقيق اللي بقالي هنا غادي نجمع لاباط على هاد الشكل وغادي نخليها ترتاح تقريبا 15 دقيقة وغادي نرجعو باش نشكلوها كيف ما معايا بعد ما هي ال# لاباط ديالنا بعد ما دازت 15 دقيقة غادي ناخدها وغادي دابا غادي تحتاجو في هذه المرحلة الفروماج مثلثات شحال ما بغيتو خمسة ديال المثلثات او الستة على حساب اللي بغيتو نتوما ما او لا تقدرو تستعملو كذلك الفرماج اللي كنا به هنا كنا العجين وكنا نديرو سطح العمل بالدقيق وكنا نحاولو اننا نبسطو العجين على شكل مستطيل كيف ما كتشوفو معايا كان هذا هو الشكل ديال لبات بعد ما ورقتها وحتى السمك ديالها كيكون شيئا مرقيق هنايا دابا غادي ناخدوا داك الفروماج اللي غادي نحاول نديرو على سطح العجين غادي تشوفوا معايا في الصور هنا بعد ما ساليت غادي نحاول انني نلف العجين على هاد الشكل باش نشكله به واحد الحربول كيف ما كتشوفوا حتى سالي كاع العجين ديالنا حاولوا انكم الجوانب تضغطوا عليهم اولا تدخلوهم لداخل باش ما يجيش خارج ويجي الحجم ديالو متساوي هنا ناخذ واحد الخيط اللي غادي نقطعوا به العجين ديالنا كتحاولوا انهم ما يكونش الحجم ديالهم كبير انا بالنسبه لهاد الاولى درتها شويه كبيره باش انني نقد بها العجين اما بالنسبه للاخرين غادي يكونوا تقريبا واحد واحد سنتيم ونص او لا جوج سنتيم ما كيدوزوهاش كيف شفتوا كنكملوا العمليه حتى كنكملوا العجين ديالنا بعد ما ساليت غادي نخليهم يرتاحوا واحد 15 دقيقه وغادي نرجعو باش غادي نشوفوا باقي الفيديو <تصفيق> كيف ما شفتوا الحجم ديالهم راه شويه انتفخ غادي ناخدو الحليب وغادي ندهنوهم به من بعد غادي نكونوا شاعلين الفرن على 180 درجه باش غادي ندخلوهم يطيبوا كان هذا هو الشكل ديالهم بعد ما طابوا كتبغيو تخليوهم على هاد الشكل حتى هما كايجيو زوينين اولا كدهنوهم بالعسل على هاد الشكل كاملين ما حدهم سخونين انا في الحقيقه دهنتهم هما سخونين باش كيتشربوا داك العسل كايجيو زوينين وبالنسبه باش انكو ديكوريهم تستعملوا اي حاجه انا هنا استعملت اللوز ايفيلي لي زاموندي فيلي كذلك نواه الكوك باش تشوفوا الشكل ديالهم بزوج كي غادي حقيقة النتيجة كانت رائعة سهلين <hesitation> خفافين بزاف عطاتنا واحد الكونتيتي كبيرة وكيعطيوك واحد الأنفي باش أنك تاكليهم زوينين بزاف بزاف نتمنى أنكم تجربوهم وهنايا غادي نشارك معكم واحد القطعة باش تشوفوها من الداخل كي دايره أولا النتيجة النهائية كيجيو محمرين كاع ديزا غري ديون واحد المقادير لي سامبل وبساطين وكاينين في الدار وكتكون واحد النتيجه رائعه بلا مجهود بلا حتى شي حاجه واحد البريوش لي كيجي كي رطيط بزاف كيجي هش لداخل وكيجي واحد القرمشه من الفوق كيكون كي رائع المذاق كيكون كي زوين بزاف نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصحاب ومع الاحباب وديروا لايك الى عجبكم بطبيعه الحال هنا كيف كتشوفو الصوره راه واضحه في الفيديو والنتيجه راه باينه في فيديو <تصفيق> هنا بغيت نشارك معكم عدد الحبات اللي حصلنا عليهم اولا الحبات كاملين اللي اعطتنا هاديك العجينه حقيقه كانت واحد الكونتيتي كبيره بواحد العجين اللي قليل كان هذا هو اخر جزء من هذا الفيديو نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم ونتلاقاو مع فيديو جديد